بِسْمِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ لَا تَخَافُ دَرَكَهُمْ وَلَا تَخْشَىٰ فَاتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلناه وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى innil ghaffaru liman taaba wa aamana wa 'amila saalihan thummahtada ayat 77 sampai 82 surah taha satu satu gapo ya panggil sambung daripada cerita uh, Firaun de usho nak nak hukum ahli-ahli seher Nak palang Nak kerak tangan Nak kerak kaki Maka ahli seher pun kecek Kepada Fir'aun Lepas pada tu Dah Nabi Musa Ahli-ahli seher masuk ale dia belakang Allah Ta'ala pun wihwahyu kepada Nabi Musa Lagu mana? Walaqada awhayna ila Musa An asribi ibadi فَضْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا Dan demi sesungguhnya, kami telah wahyikan kepada Nabi Musa. Apa tu? Suruh. Yang Allah Ta'ala suruh. أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا Hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, iaitunya kaumu ni, Bani Israel ni, keluar mengembara pada waktu malam. Dia terjemuh dalam, dalam ni Dalam apa? Dalam pimpinan Ar-Rahman ni Mengembara pada waktu malam Sebab apa? Sebab ayat di dalam surah Surah Tudukhan Fadrib lahum tariqan Fadrib an asribi ibadil tu Itu heraya Jadi bawa orang ramah ni Pada waktu malam. Kalau dia sia-sia hari Takut orang tahu sakot takut orang duk sakut. roy tengok katanya puak ni gimana. Lalu itulah Nabi Musa sepakat dengan ahli-ahli sahih hok berimej kepada kepada Allah. Orang-orang Bani Israel hok berimej dengan Nabi Musa maka lari. Pada waktu mana. takut ke apa tu takut Firaun dengan tentera Tamla. Kemudian pukullah air laut dengan tungkatmu. Ia reka ayat ni Tapi ayat lain mai duduk, duduk tafsir ayat Setelah Nabi Musa waktu tubik Orang dia Gisapa Di laut merah Hak ni Fir'aun yang tahu Katanya Nabi Musa Bawa buk ni Gisapa di tebing sana Orang hadudak belakang tu tengok Jauh Firaun um mari duduk hamba dengan tentera dia. Lalu itulah horeh dia duduk sekali dengan Nabi Musa, dia kata, kena, "Inna la mudrakun. Ciraklah kita hari ini kena bunuh ataupun akan di bahayakan oleh Firaun um dan tenteranya." Nabi Musa jawab, "Kalla. Inna ma'a ya rabbi sayahdi." Nabi Musa jawab katanya dak dak dak dak. Tuhanku bersama dengan aku. Dia akan tunjuk jalan kepada aku. Ninlah yang Allah Taala wahyak kepada Nabi Musa wahyu pada waktu tu, waktu duduk tepi laut, laut merah. Allah beri wahyu kepada Nabi Musa idrib bi'asaka al-bahr. Sini lah fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa dan surah fahan ni fadrib lahum tariqan dan ayat lain idrib bi'asatik albahr fanfalqa fkana kullu furqin kat tawl alazim tuha ayat katanya hai hey Musa Allah laut ngatukak mu maka laut itu akan sebagai satu belah hey, yang sangat-sangat besar laut terbelah Masya Allah. Allah raya di sini. Kemudian pukullah air lauk dengan tungkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di lauk itu. Tak ada basah walaupun sikit. Waliknya kada ada lauk itu berloh. Eh? Air yang bekas lauk dia cek. Nah, Ya lecoh je ya cuma. Tapi tak. Masya Allah. Hak ni lecoh. Benda mu'jizat yang Allah Ta'ala wih kepada Nabi Musa. Dan supaya Bani Israel dapat selamat Allah Ta'ala raya' lagi لا تخاف دركاء ولا تخشى Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap musuh dan jangan pula engkau takut tenggelam tak usah takut Ini Nabi Musa ya yakin Allah Ta'ala raya' kepada dia ada dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh nak jadi jelah lagi. Lapis 93. Oleh kerana Fir'aun tetap dalam kekuforannya dan bertindak ganas, maka Nabi Musa AS diperintah oleh Allah Ta'ala supaya meninggalkan negeri Meseh. Pada waktu malam dan membawa kaumnya, iaitu Bani Israel, menyeberangi Laut Merah. Pada bayi atas anilah. Masya Allah. Tapi Fir'aun dia tak janganlah mudah-mudah fa atba'ahum fir'aun bi junudihi faghashiya hum min al-yam ma ghashiyahum ni rakah ni tuher raiyat masyaallah raka tapi ruang raw man terbuatขึ้น pamong rakah jadi seraya maka fir'aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya mengejar mananya. Hamak gua ingat tak tak khabar le kecik mudah muda pada Fir'aun khabar habis cekak ni, ia ya tengok ni, pokok-pok Nabi Musa ni. Nabi Isra'i duduk sana dah. Lakoh, apa ni, di tengah-tengah laut. Pada Fir'aun, kalau dia kita gambar mudah-mudah, eh, dia cekak ni, ia kena fikir katanya, apa laut boleh kebullah. Ha, dia kena fikir waktu tu, bakpa laut boleh Allah Jadi, jadi dua. Pokok-pok Nabi Musa pergi, sampai tebing sana dah. Tapi ia nak juga. Ia nak bunuh juga Musa, dan nak ambil juga Bani Isra'i na'zab dan sebagainya lalu itulah lalu io dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya sebab ke apa? sebab Nabi Musa sapa lah di tebing sano dengan puak-puak Bani Israel bahawa sapa di sano? Fir'aun hadut turut sapa di tengah sapa di tengah Itulah Nabi Musa katak lauk semula Nak tukar dia Dan. Maka Lauk khutbah Allah saat ni Klik jadi seperti biasa Itulah yang Allah ta'ala Kayak di dalam surah Yunus Dalam surah Hud Kayak juga Itu apa? Dari surah Yunus utamanya Fir'aun ketika tu Waktu ya tergelar dia mula nak mengucap Masya Allah baru nak kenal Allah baru nak mengaku katanya dia dia sebagai seorang manusia sebagai hamba Allah terjemuh Fir'aun nak sebut katanya aku nak percaya tidak ada dah Dhatuhai yang berhak di ibadat seperti, kecuali Dhatuhai yang disemuh oleh Bani Israel tengok lay dia tu tak sebut lagi La ilaha illallah dia sebutnya tidak ada Tuhan pada hari ini kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel Engkau tahulah dia kisah aku mana. Maka apabila Firaun tergelay dengan orang-orang dia begitu ramai dalam laut. Allah Taala wi tahu kepada Firaun pada waktu itu. Benar ni, kalau Quran tak layak dah, Tuhan tak layak, kita tak percaya. Kalau Tuhan tak layak. Tapi dengan sebab Allah wi layak di dalam Al-Quran, Tuhan kata gana. We we we tahu kepada Fir'aun. Falyaumanu bi badanika, li liman khalfak ayah. Hey Fir'aun, hari ini aku nak selamat tubuh bademung. Maknanya tubuh bademung tidak akan hancur di dalam laut. Supaya gapado, li ta'kuna liman khalfaka ayah supaya jadi buat rian alamkha bagi orang yang mari adik belakang lepas pada mung maknanya orang lepas pada mung akan boleh tengok mayak mung katanya mung lah orang yang mengaku jadi tuher hanale hebat ganah atas muka berming hanih muka dia ni sebab itulah mashaAllah kita mikir tak sapa buat apa boleh mayak fir'aun tu tak hancur sapa ke hari ni dah tahu berapa ribu tahun dah. umumnya mayat dia akan hacur tapi Allah Ta'ala dia janji dengan Fir'aum aku tak tahu dia tubuh sebab tu Fir'aum masa lagi rabok dia ada lagi siapa kahir ni rabok dia tubuh badan dia kulit dia Masya Allah kuruh kering supongnya kering duduk mana tu duduk dalam pipi tepan duduk di mesai lepas tu, kubur dia pula piramid dah ni. Ya keruh orang dia paksa orang dia. Kalau lah dia mati ni, belum pada dia mati lagi. Kalau dia mati jangan tanih, Mayak dia ada dalam tanah. Tengok tak sembuh tanih ada dalam tanah. Nak bagi tanih adalah apa? Dalam batu. Sebab tu dia paksa orang dia tu buat piramid. Piramid tu adalah kubur. Kubur kawai anak beranak Firaun. Masya-Allah. Ni lah Hana hebat seorang manusia di atas muka bumi yang ganah yang Allah Taala cerita yang begitu panjang mula daripada suratul baqarah. Wa ya fir'aun ha nabi musa habani isra'il so so so so, so. patut cerita yang paling panjang sekali dalam al-Quran iaitu kisah nabi Musa. Bila kecik ha nabi Musa Allah Taala kena kecek ha Firaun Allah Habani Israel Yang begitu panjang Kesoh dari Kerajaan Tengok Nota kaki lapis Melepak Dari pimpinan Al-Rahman Ya'ni Tetapkan laut itu terbelah Setelah dipukul oleh Nabi Musa Dengan tungkatnya Dan alur Berlehernya itu menjadi Sebatang jala yang kering Yang telah dilalui oleh Nabi Musa Dan kaumnya keseberang Pergi keseberang sana ni. Maka Fir'aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya. Lalu ia ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orangnya. Setelah lauk yang sedang terbelah itu bercantum semula dan menelan mereka. Mati. Fir'aun dan orang-orang dia. Tak tahulah berapa ribu manusia yang mati dalam lauk pada waktu itu. Itu yang Wa adalla Fir'aunu qawmahu wa ma hadap nindah dah ini hijau firaun hijau belum pada ya nikmat belung maknanyo masih dia hidup siapa ka dia mati yaitu dan dengan itu firaun telah menjerumuskan kaumnyo ke tempat kebinasaan ya tu ya lah maknanyo bawa orang dia semua pergi kepada hayana hayana atas muka dunia maknanyo dengan ganah dengan kedabai firaun tu su su mati dalam apa Dalai laut. Dan tidak ia membawa mereka ke jalan yang benar. Tak ada uji hidayah walaupun sikit. Ini tu herayat. di dalam apa? Dalam surah Hud. Katanya, Fir'aun lah yang akan bawa kaum dia tu menuju ke Nengaka. Ini jelas-jelas tu herayat dalam surah Hud. Firaun akan bawa kaum dia pergi kepada Niyaka. Lepas itu, kiyah daripada Firaun tu semua pemimpin. Tak kira punam mana-mana sama ada orang-orang politik ataupun hak agama. Dia bawa kaum ataupun bawa agama tak kena sesak iaitunya kaum pemimpin itu sendiri iaitu nya the nak pergi ke neraka itulah yang Allah Taala royak di dalam suratul ahzab sikit lagi rakyat dengan pemimpin dia rakyat dengan pengu enam saksena dia Baloh di padang mahsyar pakak kecik kata huduh sikit lagi siapa kau gana? apabila masuk dengan kau rakyat ni pakat kata minta dengan Allah Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la la'nan kabira hei Tuhar dengan sebab punam ni lah yang buat jadi kami semua ni sesak kalau begitu azak beberapa kali gana di'fain artinya dua kali gana kalau dia Kena bakar dalam dengaka tu Pakati ore sakit lebih cekat dah Taraman lebih cekat Tapi dengan sebab rakyat ni buat secep kan Dengan sebab mu lah Buat menjadi aku Buat aku semua ni sesat Maka Allah Azak lah ketua kami ni Pemimpin kami ni Yang kami dulu duk pergi dia Duk anggap dia sebagai Tuhir sebagai Apa? Pemimpin Tapi pemimpin ni pemimpin sesat Azak lah Ha, sebab apa tu royak fa adalluna as ayat, ayat bilang pada tu. Maka mereka itulah menyesatkan kami daripada jalan hidayah. Ha sebab tu kita ingat molek ni. Kita taat kepada pemimpin, taat kepada ketua. Tak ada kira ni pemimpin dunia ke pemimpin ugamu ke apa. Pikir dulu. Kita nak taat. Nak ke Nak patuh kepada dia kalalah dia betul alhamdulillah kita tidur kalau dia tak betul jangan walaupun nampak comel selalunya mana pun tapi dia tak betul dengan ajaran agama dengan syariah Allah maka kita tak boleh tidur sama sekali ini ambil daripada hak firaun duk, duk buang kepada kaum dia pada zaman dulu Allah taala cai kepada kita we jadi caci Beberapa ayat yang ada di Dalai Quran katanya Fir'aun adalah menyesatkan kaumnya Dan tak ada tunjuk jalan hidayah walaupun sikit Fak ni dah Kita ni moleknya kita pakap saing Dengan orang-orang berjuruh Orang-orang molek, Orang-orang baik Duduk sekali dengan pemimpin-pemimpin yang baik Yang berjuru Orang yang berjuruh baik soleh. Dia selalu ingat kepada Allah ia pesan kepada rakyat dia suruh takwa kepada Allah. Ha tu. Apa kalau kita tengok pemimpin dunia zaman-zaman ni wallahu dah. Tak ada nak no cok cokcong negeri mana-mana ada ke tak? Raja ke, presiden ke, nayok ke, wayak kepada rakyat dia takutlah kepada Allah. Presiden mana adik? Khutbah. Wayak kepada pemimpin kepada rakyat-rakyat dia. Pesat dia sendiri pun taqwa kepada Allah. Dia suruh rakyat dia pun taqwa kepada Allah. Suruh maju dengan agama dan sebagainya. Saya yakin katanya ada pemimpin bersama itu. Tapi tak ramai. ke politik belakang. Politik belakang. Goto, goto pun perayut. Masya Allah. Nak jadi orang sokong pak dia. Nak wiga tu, nak wiga ni. Masya Allah. Itu dunia. Inilah. Nah, masa pun habis. Insya Allah kita akan sambung. Ayat yang ke-80 yang Allah Ta'ala panggil Ya Bani Israel Hei Bani Israel Banyak lah tu yang panggil Bani Israel ni Dada Insya Allah kita sambung esok pula Wallahu'ala Alam. sallallahu ala, ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa, wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh